Da jeg har jeg fått med mig første bibliodekar Torstein Låg på Universitetet i Tromsø som noen av dere sikkert kjenner igjen fra tidligere i denne modulen. Torstein han har sett på 271 artikler og studert vad man kan sammenfatte av forskningslitteratur sier om undervisningsmetoden Flip Classroom. Velkommen Torstein. Tusen takk, hyggelig at jeg fikk lov til å komme. Det vi lurer på då, kan vi med forskningen i hand se si at undervisningsmetoden flip classroom fungerer bedre eller like bra som traditionell undervisning? Det tror jag att vi kan se si ett försiktigt ja till. Ja. Och hvis jag ska uttypa det lite grann så så är det sånt att i det materialet vi har sett på, um, når vi tar et ett ett viktat av de så kallade effektstorlekarna på alla dessa 271 studierna som jämför omvänd undervisning med mer traditionell undervisningsmetod så er där en positiv effekt i favör av omvänd undervisning. Men den är inte så väldigt stor. Dette vekter det gjennomsnittet. Så, så, så forskjellen er ikke så veldig stor sånn, sånn i gjennomsnitt. Men ett annet veldig viktig funn i, i våra analyse det är att det er enormt stor variasjon. Så at noen ganger så fungerer det kjempegodt og andre ganger så fungerer det mindre godt eller ikke i det hele tatt. Og det er vi ut fra vårt materiale, og tror jeg tør jeg påstår kanskje sånn generelt å grave seg fram til hvilke faktorer som gjør at det noen ganger fungerer veldig bra, og andre ganger fungerer mindre bra. Men kort oppsummert, et forsiktig ja med noen forbehold. Torslein, klarer du å trekke ut noen faktorer som er oftere representert enn andra i forhold til hvordan dette påvirkes i positiv grad i forhold til læring? Ja, altså ut fra vår analyse og våre resultater så är det en ting som ser ut til nok så konsekvent og, og, og, og sånn igen snakker vi i genomsnitt over ganske många studier eh, bidrar till att eh, effekten på på studenternas eh, målta av lärlingsutbyter eh, blir större och eh, det är där som man som en del av da den flipped classroom interventionen har med en en form for eh, test eller kontroll av studenternas förberedelse har kan det vara en, en quiz eller något till exempel som kommer mellan eh, då informations eh, inhämtnings uppgiven eh, alltså för undervisningsökta de har sett videor till exempel att det kommer en kviss emellan det och att at man har själve då undervisningsökta och man mötes i i, i undervisningssammanhang eller en kviss på begynnelsen av undervisningsökta um, eller en eller annan form för kontroll eller test av förberedelse. Och de studierna som som ehm vurderar en del av interventionen av av der er är i genomsnitt något högre än for för undervisningsupplägget som ikke har en sånn type test eller kontroll av forberedelse. Og dette er ett funn som to andre sånne meta-analyser som er den metoden vi har brukt på, på en undervisning også har funnet. Så det ser ut til å være et nok så stabilt funn. Um, og det er kanskje ikke så, altså det, vi vet ikke helt hvorfor, men, men vi spekulerer rundt at antageligvis er det to, uh, ja, to eller tre um, mulige forklaringer på det. Da. Og det ene er jo at uh, hvis studentene vet at forberedelsene blir kontrollert, så er det kanske mer sannsynlig at de forbereder seg, og det, det hjelper jo. Så, så det er jo den ene tingen. Den, den andre tingen er jo at, at vi vet at det å, det å bli testet, altså det å måtte, måtte Prøve å gjenkalle noe av stoffet fra, fra hukommelsen, prøve å formulere den kunnskapen du skal etter hvert eh, internalisere og jobbe med og gjøre til en del av din egen kunskap det i seg selv har en nok så, nok så tydelig direkte læringseffekt, så, så, så det kanske kanskje to, to viktige forklaringer på dette. Det blir jo på en måte en extra eksponering for stoffet, og ikke bare det, men med en aktiv bruk av altså aktiv et forsøk på aktivt å hente fram kunnskapen fra, fra eget hodet og se eh, og se om man faktisk mestrer den. Så, så, så, så tenker jeg det kan være to rimelige forklaringer på at vi ser denne forhøyet effekten når undervisningsopplegget innehåller en en slags test eller kontroll av studentenes forberedelse. Vi drar också fram testing som kanske den viktigaste eh positiva bidragsytaren i Flip Classroom fant det andra ting som kunde styrka läring som var ett fællesstreck vi har hållit klart att avdecka något som i, i vårt materiale som tydligt pekar så ut eh, med hoppas vi ett et, ett signal som är starkt nog at vi klarar att se det i, i det relativt sån eh, materialet som vi har som vi har gått igenom då men vi undersökte och var nyfikna på att se om om huruvitt det om om eller eller interventionen innehållt um, altså, ehm i undervisningsrummet i själva ökten om um, de bar präg av att vara sociala Um, altså at det var en type gruppearbeid, teambasert læring, uh, samarbeidslæring i en annen, uh, variant, om det påvirket uh, læringseffekten. Uh, og det hadde vi en forventning om, fordi at andre litteraturgjennomganger um, på den typen uh, interventioner tyder på at de fungerer ganske bra. Uh, vi klarte ikke å finne det i vårt uh, materiale. Og, og jeg tror rett og slett at det er litt for mye støy i det. Folk, folk, gjør veldig mye, altså folk har veldig mange ulike varianter av gruppearbeid, og, og vi har vært relativt snille med å, med å klassifisere en intervensjon eller en type undervisningsopplegg som, som sosialt. Hvis folk sier at det er en eller annen form for gruppearbeid eller samarbeidslæring, så, så har de fått den merkelappen hos oss. Og, og vi ser ingen, vi ser ingen tydelig, tydelig effekt av det. Det betyr ikke at, at dette ikke kan være et positivt element som kan bidra til økt læring, men vi har ikke klart å, å dokumentere det i vårt materiale. Noe annet ser for meg som kan være utfordrende for dere er hvordan forskjellige forfattere definerer undervisningsmetoden Flip Klaasfrøm. Min erfaring er at her er det de tusen blomster som blomster var det vanskelig å få et konsistent syn fra de som har skrevet artiklene? eh helt helt åpenbart. og det det är väldigt många varianter og, og noen har lite sån eh alltså det varierar hur hur säre di förståelsen eh, sånn tro mot sin över överbevisning om vad omwent undervisning er eller skall vara eh Selv om det er ganske mycket variation och det blev ju väldigt klart över heter det varit som vi läste efter vart hundratals av att at, att eh, at det er, det er ganske store variasjoner i hva folk oppfatter at omvendt uh, undervisning er, at flyktklaserum er. Men, men uh, vi så også at hvis du på en måte skriller bort allt det som, som er litt sånn eh, sært da, og, og, og som er på en måte at noe er forankret en bestemt sånn teoretisk-pedagogisk tilnærming, eller, eller att folk er opphengt i en bestemt metode, eller en bestemt teknologi, eller noen ting sånn, og bort allt det der, så er det også noe som er på en måte kjernen i omvendt undervisning, som er felles for 99,9 prosent av, av alle de som kaller det de gjør for flyktklasser. Og det er jo nettopp det at du, at du flytter den informasjonsoverførende undervisningen til førundervisningsøkta for å gjøre rom i selve undervisningsøkta til mer studentsentrert aktiv læring. Så, så det er på en måte, så vi har, derfor så har vi konsentrert oss om en sånn eh definition och och försökt att hålla det väldigt neutralt då när vi har när ut studier som vi tänker detta är en studie av omvänd undervisning vi inkluderar. Men det att vi har inkludert ehm uh, så mycket variation, det gör ju också att vi har mycket stöj i materialet, att det nettop gör det svårt och och ut vad är det som som gör at vi, vi får eh, relativt eh, god effekt i noen studier, og, og ikke så god effekt i, i andre studier, og, og det, det er nok noe av forklaringen eh, på all den store variasjonen, dette spennet, altså fra, fra de veldig store effektstørrelsene til de, til de nok så små eh, eller ikke eksisterende effektstørrelsene. Men den kunnskapen du har nå, Torstein, hvordan trekker du ut den kunnskapen og praktiserer det i din egen undervisning? Mm. Her skulle jeg jo ønske at jeg, jeg kunne med utgangspunkt i artikkelen vår si, liksom, gi deg en lang liste, men det kan jeg jo ikke, og det er tross alt ikke så forferdelig mye vi har klart å, å, å finne da, i denne gjennomgangen, men men det at vi finner i gjennomsnitt en, en liten positiv effekt ved bruk av omvendt undervisning, det har gjort mig, tryggere på at det er en legitim metode å bruke der hvor jeg ut fra alle mulige andre hensyn tenker at, at her kan det være, her kan omvendt undervisning og flip classroom ett et godt grep. Um, så, så jeg praktiserer flip classroom en del i min egen undervisning og syns at uh, att det som regel får det til att fungere någonlunda bra. men, men det var regelrätt. Ehm den andra thingen jag tar med mig det er at ehm det är att jag på en eller annan måde eh sikre studentenes forberedelse. Og det er litt sånn forskjellig hvordan jeg gjør det, jeg, jeg, ofte har jeg en eller annen form for quiz eller, eller noen någonting sånn, men noen ganger er det ikke så praktisk, eh, andre, så, så noen ganger så hender det at jeg forsøker å sikre at studenten forbereder seg på andre måter, og da, og da er en av de tingene jeg ofte gjør, det er å, å ha god kontakt med studentgrupper jeg skal undervise i god tid i forveien. Ikke bare sende dem en e-post om hvordan de ska forberede sig eller gi dem en skriftlig melding, men, men helst møte dem ansikt til ansikt, forklare om opplegget og forsøke å motivere dem til å forberede seg. Eh, eventuelt eh, legge ut en video på forhånd som, som gör att de møter med ansikt til ansikt og... og eh, og og og bli forberedt på på på hvordan vi skal forberede seg på, på den måten. Så, så det, det er det er kanskje de viktigste tingene jeg tar med meg. Og personlig så så syns jeg også at det får disse øktene til å fungere bedre når, når jeg bruker en eller annen form for samarbeidslæring, selv om det ikke er noe vi har klart å dokumentere i vårt materiale at har en positiv effekt, så, så er min egen opplevelse at, at det synes jeg ofte fungerer eh, bra. Mm.